Ég heiti Helga Völlundardóttir og er barna móðir ungra uppkominna kvenna. Ég hef aldrei verið skráðin eitt stjórnmálaflokk fyrr en píratar komið til sögunnar. Ég hef alltaf vart áhuga á stjórnmálum þó. Ég hef fædd í upphælinni í miðborginni. Ég bjói í Breiðholtinni í tíu ár en flutti aftur í miðborgina og hef búið þar undanfærin 30 ár ég vil að heimilisleysi verði útrimmt í þessari góðu borg og það sé gert á sveigjanlegan og mannlegan hátt í samstarfi við fólk sem vinnur með þessum hópi fólks og inn á stofnunum og líka sjálfbódaleygum. eh ég vil að eh, ég vil efla fjölmenningarráð borgarinnar. Eh, Aðalega vegna þess að, að þar, eru, þar eru hópur sem er viðkvæmur fyrir jaðarsetningu og að þeim hópi ætti borginn að hlúa mjög vel, reyndar öllum hópum sem eru viðkvæmur fyrir jaðarsetningu því að líkillina örugri og góður borg er að hlúa að minnsta samnæmnarinn að mínum áti. E, Vistvænar og örugar samgangur eru bæði velfærðarmál og menningarmál í stuttumáli. Ég vil þétt byggðar en ekki á kostnað út vistasvæða, borgaranna. Ég vil að sjálfsögða það sé búið til alvöru plan í húsnæðismálum hérna í Reykjavík. Eitt af því plani er að sjálfsögða byggja fleiri íbúðir og koma til leiða bara aðstæðum þannig að það sé hægt. Nú, annað er líka að rýmka reglugerðir og, og, og eiga samtali um það hvernig að borgaranna að Uh, slíkum uppgangi gæti verið þar að segja við erum hérna með vaksandi atvinniveg sem að það er ferðamennskan og hvernig geta borgararnir tekið þátt í þeim atvinnivegi með því að lifa hér og búa því hér eru ótal tækifæri við þurfum bara að geta tekið þátt í þeim. Uh, ég vil að borgin uh, móti sér stefnu í því að greiða ekki laun sínum eiginstarfsmönnum undir framfærsluviðmöðum sem borgin setur sér sjálf. Mér finnst það verið að ræða það mál og ég vil líka borgin banni plast. Eh, hún getur gert það á sínum stofnunum til að byrja með í einhverjum skrefum. Eh, umræðan þarf að mínu mati að svona, það þarf að rífana pínulítið upp úr einsleitni og, og yfir í fjölbreytni. Því það eru margar leiðir að einu máli og náttúrulega merki pírata er aðkoma borgar hannir aðkoma borgar annað ásakið takk fyrir mig